Skopina OBJEM je že stara znanka slovenske glasbene scene. Trudno pripravljajo novo Zboščenko. Nastopili bila skupaj z Vanula Vanula Pento, ki je poznan po obujanju starejših disco, latino in regi u v moderni Festivalska skladba nosi naslov punca DEJ DEJ DEJ. Sebi veste glasba, Dekleta, mini krila in roča diolesa. Glasba in besedila Slavko Podljimpec, aranžman Tugomir Androja. Skupina OBJEM in Vanila Vanila Band, ter sladba Punca day de, day Dej. De. Jo se, ohi što je, smerni, da je nikak nasmih, radi na svako, radi na laga, ona sama pa prazna je. Na ručejde, konzačiš tri, ni bilno nikakus, pa se, pa se, pa se, pa se, pa pa pa, pa, pa se, da, moči, kavce, se, pa se, se, It's got it, it's got it, it's it's got it, yeah What In the just Vsi. Hočeš moč, meni ne gre, kaži, da živaš ti. Da bi temno svaro, da bi ti nagal, ozava, krasno, yeah. a ne je. Tuca, dej, dej, dej, ko zabežeš ti, vrlo funi, mi ne bi, da se vrlo skolpi. Tuca, dej, dej, dej si ga da, da tu si zgodan, Skoraj, skoraj se se budi, si skoraj, da postopoma se sene, mi, da dosidaj In da veska kuda greva 120, če sva se sene, mi, kako si spet na samo nje, se, skoraj, se je, oči, si skoraj,